بيض الله وجهبه يلي بغلاله هتفخر وتبهى باسم خالي هتفخر وتبهى باسم خالي الولد لا لطا طيب يا حسن وانت خوالك هم خوالي يا حسن وانت خوالي لك قد وفي على الفردوس وعليك صيد حصان كابوس بعد هبته الارقال ادوار الملموسه لا صار الفعل ملموس كراسه حلف الناس فمن قبل لا تحلفو لا <تصفيق> تركبه القوة في اتسابق على الفردوس وعلي قصي دنيات على الناس مصطر وعلى رفعي وربعي ما بين القضاء يروسيا شيخ قوم في يديهم لقى حد صار الفرع البلبوس بورا ستا الناس من قبل لاتحلبة